مرحبا عند ام ساره عسل فرحاتي زي مرحبا بضيوفنا يا هلا يا مسهلا يا هلا يا مرحبا والفرح جعله سعيد مرحبا مليون ومليون يقولك يا هلا مرحبا مليون ومليون قولت يا هلا مرحبا عند ام ساره عسل فرحاتي تزيد مرحبا بضيوفنا يا هلا يا مسهله يا هلا يا مرحبا والفرح جعله سعيد مرحبا مليون ومليون قولت يا هلا ام ساره بنت شيخ على العلل علياتزيد مرحبا وقاف غنا لا القصي مرحبا يا الضيف وقت على زود الغلا أم ساره افرحي يا عسى عمرك بدي العبي ثم العبي يا بعد كل الملا يا أم ساره افرحي بعيديها اليوم عزفي العروس برشي دربها ورد وحلا يا عروستنا ابن الغلا ساره ينطر على الفريد يا عسى فرحك سعى يا سارة يطبع الفريق الله يديم السعادة على قولة هلا، كاسب منو من وسارة يا نعم الرصيد، دايم فعوله عن ما سنا، يا هلا يا مرحبا والفرح جعله سعيد، مرحبا مليون وما يقولت يا هلا، مرحبا بضيوفنا والفرح فيكم يزي يا هلا ساره ودايم يا هلا مرحبا عند ام ساره عسل فرحه تزيد مرحبا بضيوفنا يا هلا يا مسهله يا هلا يا مرحبا والفرح جعله سعيد مرحبا مليون ومليون كونت يا هلا ام ساره بنت شيخ على العبيات تزيد فالضرابه وانا نقاه هي اللي تعتلي مرحبا وكافغان يا لا جزيلة لا القصيم مرحبا يا طفلة وقلط على صد الغلا أم ساره افرحي يا عسى عمرك بدي العبي ثم العبي يا بعد كل الملا يا ساره افرحي وعيدي هاليوم عزفي العروسة ورشي دربها ورد حلا يا عروسة ابن الغلا يا طبعا فيري يا عسى يا سارة يا الفريق الله يديم السعادة على قولتها كسب كاسب الطيبة منو بو سارة يا نعم الرصيد، دايم في لحما سمى ما يا هلا يا مرحبا والفرح جعله سعيد، مرحبا مليون ومليون مليون يا هلا، مرحبا بضيوفنا والفرح فيكم يزي، يا هلا عند أمي سارة ودايا لكل